У Тернополі відбувся форум під назвою Захристиянські цінності». Обговорювали законопроєкт номер 9103 про одностатеві партнерства. А головно про те, чому його не потрібно ухвалювати в Україні. Вони намагаються підступно таких путін, які ракетами, а ті з іншої сторони знищити сім'ю, пробштовхуючи поняття гендеру, хочуть реалізувати одностатеві шлюби, Всю цю агресію, всі ці збочення, які під прапорами ЛГБТ сьогодні брутально, агресивно нав'язуються в нашому суспільстві, в нашій нації. Ми стурбовані, ми зволновані, і саме те, що ми є рішуче налаштовані. І якщо хтось думає, що це тішкою, мишко моїм, вони зможуть проштукнути на рівні законодавства, парламентів, ті закони неглибоко помиляються. Духовенство, військовослужбовці, депутати, юристи та інші фахівці відстоювали цінності канонічної української сім'ї. Священники переконані, що перш за все одностатеві партнерства суперечать заповідям Божим. Нам, традиційним християнам, справді підміняються, можна сказати, псевдоцінності. І ці люди, які підміняють нам ці цінності, вони хочуть сказати, що вони являються правильними, вони являються безпомилковими. Але в житті кожного християнина авторитетом є Біблія. І саме по Біблії ми бачимо, що сім'я – це чоловік, жінка. І вони мають здатність народжувати дітей. В святій книзі Біблії написано «Книга Ловит, 18 розвід, 22 вірш». Бог сказав так, що а з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою, тому що гедотово, книга 20 розділ, 13 вірш, хто лежатиме з чоловіком, як жінкою, Геботу вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них. Міцна нація ґрунтується на міцній сім'ї, переконані учасники форуму. Але закон про одностатеві партнерства розмиває поняття «мами», «тата» і «шлюбу» в цілому. Наші діти завтра, коли підростуть, будуть мати можливість прийти додому і сказати батьку, а я хочу одружитися, е, але я не буду вкладати шлюб, а перевірю партнерство на, майнових, на основі майнових засад, чи потрібно мені з цією людиною жити. Тобто, починаючи вже шлях сім'ї, людина буде базуватися не на любові, не на... На християнських цінностях, а на яких певних майнових відносинах, що є для нас сьогодні неприйнятним. Учасники форуму проти ухвалення закону про одностатеві партнерства. Мовляв, це лише інтереси окремих людей і точно не нагальна потреба в часі війни. Це перекручення правді. В тому, що ці люди, які хочуть узаконити партнерство, так звані, вони дають цим людям, які мають проблеми психічні, на мою думку, тому що вони виявляються права, воно вони стоять рівні в можливості. Питанням ЛГБТ маніпулюють і в контексті воєнному, переконані учасники конференції. Мовляв, твердження про те, що чимало серед захисників і захисниць людей з нетрадиційною орієнтацією, невірне від часу зоні бойових дій, починаючи від узової барвікову, зю лиману. Ми пройшли бої разом з 49-м окремим сільським батальйоном, віці 25-ї бригади, 93-ї бригади, 30-та бригада. За рік часу я не побачив там жодного гомосексуаліста. Я їх бачив в тилі. <плес> і те, що вони нам хочуть нав'язати, що там якісь 10%, 5%, приїдьте на фронт і подивіться, покажіть його. Обговоривши всі ризики, які несе законопроєкт про одностатеві партнерства, при Тернопільській обласній раді вирішили створити робочу групу. Там займуться пропозиціями і правками, які слід внести до законопроєкту.